בסרטון הקודם התחלנו לחשב את שטח הקירות של הבניין המוזר הזה, שבה התקרות והקירות הוגדרו על ידי הפונקציה f של xy שווה ל-x ועוד y בריבוע, והבסיס של הבניין הזה, או קו המתאר של הקירות, הוא גדר על ידי הקו של עיגול רדיוס ששווה ל-2, ואז יורדים לאורך ציר ה-y, ואז עוברים שוב שמאלה לאורך ציר ה-x, וזה הבניין שלנו. ובסרטון הקודם חישבנו את השטח של הקיר הראשון. בעצם, אם חושבים על זה, הבעיה המקורית היא, רצינו לחשב את האינטגרל לאורך השטח הסגור, זה היה האינטגרל לאורך המסלול של c של f של xy, ואנחנו תמיד כופלים את f של xy ב... במרחק הקטן של המסלול שלנו, ds. אנחנו כותבים את זה בדרך המופשטת ביותר הקיימת. ומה שראינו בסרטון הקודם הוא שהדרך הפשוטה ביותר זה לחשב את זה, היא לחלק את זה למספר או למספר בעיות. נסו כל קב המתאר הזה. הקו שסימנו ב-C, אבל נוכל לקרוא גם חלק, משום שראינו בסרטון הקודם, את C1. לחלק את זה, החלק הזה נקרא C2, ואת הנקודה הזו מימין נסמן ב-C3. אז נוכל להגדיר שוב, או את האינטגרל הזה, את האינטגרל הסגור לשלושה אינטגרלים. זה יהיה שווה לאינטגרל לאורך C1 של F, של x y d s וואודא אינтגרל של f של x y d s וואודא אינтגרל בדוחניחהשתם לออורח של f של x y d s עד עד לחישוב החלק הראשון אקירם מפוזר הזה, זה כן השדה חלול קפיש חישבנו שווה 4 וואוד שני π עכשיו נחשב את שני החלקים הנותרים. נתחיל מ 2 שלו, וכדי לעשות זאת אנחנו צריכים לעשות הצבה נוספת של x ו-y. זה יהיה שונה ממה שעשינו בחלק הזה. אנחנו כבר לא לאורך מעגל, אנחנו לאורך ציר ה-y. אז כל זמן שאנחנו לאורכו, x בוודאות שווה ל-0. אז זו ההצבה שלנו, ש-x שווה ל-0. אם אנחנו לאורך ציר y אז x שווה ל-0. ואז y, אפשר לומר שמתחילים מ-y שווה ל-0, ולא ש שוי שווה ל-שתיים פחות תי, מאחר that he was large or he was to EF, and small he was to two, and that's good. That he was to EF, we are at the point of that can, and as he was large even two, we are going to reach the center of why, until he was to two, and we are moving to the point of מהי dx dt? די ברור. נגזרת של 0 היא 0, וdy dt שווה לנגזרת של z. זה פשוט 1, כן? 2 פחות t, נגזרת של מינוס t היא פשוט 1. אז בואו נפרק את זה. יש לנו כאן פשוט 2 אבל במקום לכתוב C2 נשאיר את C2 פה, אבל נומר שנחשב את זה מתי שווה ל-0 ועד 2 של f של xy. f של xy זה כאן שווה ל-x ועוד y בריבוע. וזה כפול ds. ואנחנו יודעים מהסרטונים האחרונים ש-ds יכול כ שורש של dx dt בריבוע, אז 0 בריבוע ועוד dy dt בריבוע, אז מינוס 1 בריבוע שווה ל-1. כל זה כפול dt וזה די מסודר ונקי. זה 0 ועוד 1 שאורך שבו שווה ל-1. ואז למה שווה x? אם נציב ב-x הוא יהיה uh, שווה ל-0. ואז y בריבוע יהיה שווה ל-2 פחות t בריבוע, אז 2 פחות t אז כל הדבר המשוגע הזה הפך לפשוט, ואנחנו הולכים מ-t שווה ל-0 עד t שווה ל-2, ה-x נעלם. בהצבה, x פשוט שווה ל-0 בלי קשר למה t שווה, ואז יש לנו y בריבוע, אבל y זה בדיוק כמו לכתוב 2 פחות t, אז 2 פחות t בריבוע. ואז יש לנו את dt גם, וזה די ברור. לדעתי זה תמיד פשוט יותר כשמוצאים... אינטגרל הזה, למרות שאפשר גם לעשות את זה בראש, פשוט לכפול את הבינום הזה. אז זה יהיה שווה לאינטגרל מתי, שווה ל0 עד -T שווה 2 של 4 פחות 2 פחות 4 תי ועוד -T. T בריבוע ועוד בריבוע, פשוט ככה, די וזה די פשוט. וזה יהיה של זה, הוא 4T, 4T, פחות 2 בריבוע. כשגוזרים יש 2 כפול 2, שזה מינוס 4T, ועוד שליש T בחזקת 3. כן? אלה אינטגרלים 0 2 2. 4 כפול 2 שווה 8, נבחר רק צבע חדש. 4 כפול 2 שווה ל פחות 2 כפול 2 בריבוע שזה 2 כפול 4 מינוס 8. ועוד שליש כפול 2 בחזקת 3, שזה שליש כפול 8. אז אלה מתבטלים. יש לנו 8 פחות 8 ויש 8 חלקי 3, אז נשאר עם 8 חלקי 3. ואז אנחנו צריכים להציב 0, להציב כאן 0, אבל זה יהיה פשוט שווה ל-0. יש לנו 4 כפול 0, 2 כפול 10, 0, כל שווים ל-0, ואז פחות 0. אז פשוט ככה מצאנו את השטח של הקיר השני שלנו. מצאנו שהוא שווה ל-8 חלקי 3. ועכשיו הגענו לקיר האחרון, ואז פשוט נוכל לסחום אותם. אז הנה הקיר האחרון. נבצע שוב הצבא. אני רוצה שהגרף יהיה כאן, נדביק אותו שוב. הנה אגב שוב. ועכשיו אנחנו מחשבים את שטח הקיר האחרון. אז זה הקיר אחרון פה, שהוא, נוכל לכתוב זאת, הוא C3, נחליף צבעים, עוד פעם. אז זה C, ואנחנו הולכים לאורך קו המתאר של C3, של F של XYDS. שזה אותו הדבר כמו נבצע הצבא, לאורך העקומה, אם נאמר ש-X שווה ל מאוד פשוט, ו-t גדול הוא שווה ל שווה ל 2 זה לאורך ציר ה-x ו-y שווה ל-0. זו הצווה די פשוטה. אז זה יהיה שווה, אנחנו מחשבים בין t שווה עד t שווה 2 של f של xy, שזה... נכתוב זה עם שימוש ב-x עכשיו, x y, בריבוע כפול ds. עכשיו מה זה d x מكتوب כנ d s כ זה משהו שאנחנו Potterim עכשיו אנחנו יודעים מה זה d אנחנו יודעים ש d s שווה לשרש של d t d x בריבועה d x d t בריבועה שליחה וואד d זה בסירטון הראשון לא ממש ochachten אבל הנו למה למה זה נחון ומי אני גזירת של x ביחס ל t זה פשוט אחד אז זה יהיה אחד בריבוע, אותו דבר, והנגזרת של y ביחס ל-t היא 0, אז זה 0, 1 0 שווה ל-1, שור של 1 שווה 1, אז זה הופך ל-dt. אז ds שווה ל-dt במקרה הזה, זה פשוט הופך ל-dt. אז ה-x שלנו שווה ל-t, זה חלק מההגדרת ההצבה, ו-y שווה ל אז אפשר להתעלה ממנו, אז זה היה אינטגרל ממש פשוט, ואז נפשט את זה, אנחנו הולכים מ-0 ל-2 של tdt, וזה שווה לאינטגרל של t, שהוא פשוט חצי של t בריבוע, ואנחנו הולכים מ-0 עד 2, שזה שווה לחצי כפול 2 בריבוע. 2 בריבוע שווה 4, כפול חצי שווה 2 פחות חצי, כפול 0 בריבוע פחות 0, אז שטח הקיר הזה שווה ל-2. די פשוט. אז השטח הזה كان هو 2. וכדי להנות על השאלה מהו האינטגרל של השטח הסגור של f של xy, צריך פשוט לסכום את המספרים. יש לנו 4 ועוד 2π ועוד 8 חלקי 3 ועוד 2. 8 חלקי 3 זה 2 ושני שליש, אז יש לנו 4 ועוד 2 ושני שליש. וזה שווה ל-6 ו-2 3 ועוד 2 שווה ל-8 ו-2 3 אז כל זה שווה ל-8 ו-2 3 אם אנחנו רוצים לכתוב מספר מעורב ועוד 2 פי. וסיימנו, סיימנו. עכשיו נוכל להתחיל לפתור אינטגרלים עם פונקציות וקטורים.